Hradecké klicperovo divadlo se i letos připojilo k akci s názvem Noc divadel. Příznivcům hereckého umění se tak třetí listopadovou sobotu otevřelo klicperovo divadlo v jiné podobě. Diváci mohli zažít spoustu výjimečných zážitků a podívat se v divadle na místa, kam se běžně nedostanou. My jsme připravili pro naše diváky především prohlídky, jednak prohlídky tady vlastně foaje a našeho zákulisí, kde provádí naši herci v kostýmech ve svých rolích a pak máme i na objednávku vlastně prohlídky toho zákulisí našich dílen, krejčovny a vlásenkářské dílny a studia Beseda. Příznivci divadla zblízka nahlédli do krejčovny, kde se například dozvěděli, jak vzniká divadelní kostým, že nejdříve přijde návrhář a přinese šaty buď z fundusu, které je nutné přešít pro potřeby dané hry, nebo předloží návrhy, které se v krejčovně nově ušíjí. A které kostýmy byly pro divadelní švadleny nejnáročnější? Tenkrát kdy jsme šili, tak to byla Turandot, tam byly nároční kostýmy, které trvaly dlouho. Ty byly opravdu. A jinak takový oříšky má výtvarnice Simona Rybáková, ta má takový specifický kterých kolikrát nevíme, jak to máme už, to se přiznám. Takže tady dáme hlavy dohromady, aby to prostě jsme vymysleli. Přímo na jevišti pak technici návštěvníkům vysvětlovali, jak se pracuje s manipulační technikou, jak se staví divadelní scéna nebo pracuje s rekvizitami. Do noci divadel se zapojili i samotní herci, kteří provázeli skupiny návštěvníků. Mě ano, to způsobujeme, to způsobujeme, to způsobujeme. tak... Ne chvíli, no. <laughs> Není problém. To jsem. Já teď se podívám takhle. Ano, teď se podívám takhle. Teď potřebuji kolegyni eh, milušku ještě. Milenka ona. Je. Návštěvnost noci divadel byla letos o něco nižší. A způsobila to hygienická opatření kvůli covidu. Do noci divadel se zapojilo přes 80 divadelních souborů v celém Česku.